Amb el taller de transitant el gènere el que intento fer és intentar explicar d'una manera amena eh, el que és el, el sistema sexe-gènere i veure fins a quin punt està inmiscuit en el nostre dia a dia. i Llavors, per fer-ho utilitzo eines de, tant de la publicitat com del cinema eh, per entendre en, quin és el joc al que estem jugant. I a part, Eh, hi ha una altra gran part del taller que és pensar sobre, sobre el càstig social que fem a les persones que, que trenquen més aquest sistema. La punta de l'Isaberg serien les persones trans, però no només. <t 'està>